Гонка в Канаді для нас може бути цікава з точки зору А. Боротьби, звісно, Хеймлтон і Росберг. І в цій парі, як на мене, перевага 70 на 30 на боці Льюіса Хеймлтона. Він втричі перемагав в Канаді. Три-поул позішн. В нього тільки в Угорщині більше перемог чотири. Відповідно, Канада його траса. Він там свого часу здобув свою першу перемогу в Формулі-1. Тож можна говорити, що він тут почуває себе дуже комфортно. І навіть минулого року, коли у Розберга була перевага у знанні боліду, у розумінні налаштування такого іншого, він його випередив на тій трасі, стартував другим. Розберг тоді стартував... П'ятим фінішував четвертим. Це його найкращі результати взагалі в Канаді. Відповідно, це доволі сильно відрізняється від того, що є у Хеймлтона в доробку на цій трасі. Це, можна сказати, його траса. А з іншого боку, Ніко Розберг до минулого року ніколи не виступав на цій трасі з по справжньому хорошим гоночним болідом. І в усі попередні роки він своїх напарників в Канаді випереджав. Тож, це от дає ті 30%, які я залишаю Розбергу, Канада. Траса, де будь-яка помилка пілота призводить до зустрічі зі стіною. Є стіна чемпіонів. Якщо вони почнуть між собою бадатися за перемогу, це може призвести до подвійного сходу навіть. Поки що команда Mercedes не говорить про командну тактику. Не буде закріплювати між ними скрім, позицію після першого повороту або першого підстопу. Але е, до цього йде. Поки що. До контакту. І ну, я б дав скажімо, відсотків 5 на те, що хтось, крім Mercedes, може виграти в Канаді. А ну якщо хтось буде, ну Алонсо. Для мене він на першому місці серед тих, хто реальний претендент, якщо в Мерседес з'являться проблеми. Алонсо, Феттель і Рікардо і Райкенен. Ось таку компанію я підберу для боротьби за перемогу, якщо у Мерседес будуть проблеми. Але це поки що виглядає більше фантастичним сценарієм, ніж реальним. Видеоскоп. Спортивне відео.